А. Я називаюся Ярослав Грицак. Я є професором КПНК. Сталося так, що нам сьогодні попросили прочитати лекцію про пандемію з точки зору історика. Тільки щоб показати, що я ставлюся до, до пандемії, то я почну з маски, зараз і зніму, щоб можна було вільніше говорити. Так просто наш вік технології навіть маску зняти. А я хотів би також почати з того, що сказати, що, на жаль, майже ж у кожного з нас є близькі і родичі, які постраждали від пандемії. Зокрема, у нас Вуку підійшов у інший світ наш близький приятель, добрий колега, блискучий 6-й сторік Я пропоную, давайте його пам'ять відзначимо всіх тих, хто потерпіли від пандемії хвилини мовчань. Дякую. Отже, чому ця лекція? Вона вийшла цікаво Сталося так, що до мене звернувся е, Інститут Аспана, ви, напевно, знаєте його, щоб їм треба було якогось тексту для обговорення. Вони просили двох людей, одного філософа, одного історика, щоб написали текст про е, пандемію, як це виглядає з пропозиції історика і філософа, що мати якусь тезу для дискусії. Очевидно, рік — це замалий час. Щоб серйозно говорити. Я це відома теза Гегеля, яку дуже добре люблю, що дуже-дуже люблю, що з е, вами нерви вилітає в сутінки. З вами нерви це знак мудрості, а в сутінки це коли щось кінчається. Ми можемо тільки тоді сенсовно говорити про щось, коли процес закінчився. А ми зараз в ньому. Тому навряд ми зараз можемо сказати, щось знаєте, дуже глибоке, щось інше, але з другого боку, маємо щось потреба про це говорити. Тому що навіть майже цей рік ми можемо зробити якісь попередні висновки, особливо якщо. Дивимося на це з точки зору історика. Якщо це з точки зору історика, то те, що зараз відбувається, вже порівнюють із таким великим подіям, як Перша чи Друга війна. Зокрема, один з найбільш відомих колумністів Нью-Йорк Таймс Томас Фрідман, мабуть, ви знаєте його книжку Плоска Земля. Це одна з тих книжок, які дуже успішні, хоча дуже. Нерозумні книжки, скажімо так, але він дуже пишучий. І, власне, він запланував такий гарний образ. Насправді, пандемія вже є великим водорозділом, який ділиться нашою історію before coronavirus and after coronavirus. Тут грає слів. Before Christ and after Christ. Розумієте, це саме. Він каже, що тепер буде новий BC і другий AC. Тобто замість Христа будемо мати коронавірус, тому що він щось дуже важливо робить із нашим суспільством. Зокрема, те, що є, воно виртає нам стри сценарії. Сценарії, які ми вважали, що ми їх позбулися. Е, перша цитата, цитата – це відомого вірусолога, набагато відомого, Лорату Нобелівської премії з вірусології. Сара Франка Макролейна Барнета, який в 62-му році написав, що писати про інфекційні хвороби сьогодні – це майже так, як писати про щось, що відійшло далеко минуле. Та те це вже більше ніколи не може статися. Скільки пандемії, це пандемії – насправді минулого і щось таке в сучасному світі неможливе. Ми бачимо, що можливе, і це дуже можливе. І для нас є ближча думка Альбера Кам'ю, до слава мого любого письменника, але він також знаєте, є точкою вдохновення для дуже багатьох істориків. Можна дати багато скажу, навіть Тоні Джад, чи більш знаний Тім Снайдер, для нього Кам'ю дуже важливий. Кам'ю сам відомий Роман «Чума» про це писав, що, насправді, нам завжди здається, що Бацилет Суми вмерла. Вона завжди з нами, вона не вмерла, вона завжди з нами на будь-який час може, може вернутися. Вона завжди враження, що стихійне лихо і війни це щось неможливе, що тяжко повірити. От, а вони каже, що все стається, що чума і е, війна захоплють людей з Ненацька. Тобто те, що сталося пандемія, насправді не є щось нове. Це повторне те, що вже було. От, і тут, власне, історик є важливий, тому що, якщо має певний повторний, історик може щось сказати те що є нове і про що буду говорити в самому кінці є те що зараз пандемія відбувається в особливих умовах пандемія зараз не є головним лихом можна сказати не єдиним лихом насправді факторів які стали під загрозу наше існування якесь набагато більше от одна з моїх улюблених книжок це країна Брайана Велша називається end of times в речі неправильно end times «Короткий путівник до кінця світу». От. Ця книжка досить серйозна, хоча написана в такій не цікаво серйозній манері. І він враховує, принаймні, сім великих загроз, які є дуже реальні. З них цивілізація. Падіння вибухав, вулкан, ну, падіння астероїд, де вибухав це не те, що ми не маємо впливу, але атомна загроза, яка я постійно знаємо останні 70 років, зміна клімату, яку ми все більше відчуваємо, пандемія, яку ми зараз маємо, біотехнології, які завжди певні загрози, і штучний інтелект, не буду це розповідати, бо це тема постійних блокбастерів і багатьох сайфай-романів з апкулістичними варіантами. Але факт в тому, що в цьому списку пандемія тільки один з факторів. Маємо дуже багато факторів. Але що дуже важливо в цьому списку, зі всіх тих факторів, історик може сказати, найстрашніший власне пандемія. Якщо бути чисто статистично, найбільше людей померло в світі не від воїн. Не від голоду, а від пандемії, від епідемії. Це такий дивний висновок, який, знаєте, заскочує нас. Але той, хто знає, мабуть, увагу після пандемії, під час пандемії почав говорити про іспанку, риб. іспанський гриб. Іспанський гриб, який забрав десь біля, Я не маю тут, 25 мільйонів людей приблизно. Це 2,5 рази більше. Ну, знаєте, іспанський гриб став 18-му році, в кінці першої війни. Це 2,5 рази більше, аніж всі числа солдат, які загинули на фронтах першої війни. І це вже дуже добрий приклад є. Отже, якщо ми маємо від чого загинути, то в списку саме пандемія стоїть на першому місці. І це означає, що ми повинні говорити про неї дуже серйозно. Чому, чому серйозно? Тому що пандемія, на відміну від війни, розвивається звані експотенціальні форми. Або знаєте, що форма. форми, так? Хто з нас... Знаєте, вчив математику в школі, можна на таку шкільну математику, таку цікавішу математику, але пам'ятаю цю, цю відому гарну індійську легенду про те, як цар хотів зробити добре щось своєму Піденому, і цей Піден сказав дуже просту річ, що він хоче шах, шахова дошка, і чотири поля, на перше поле поставити одну зернинку, а на кожне інше поле ставити в два рази більше що цар легко погодився, але коли виявилося, якийсь якийсь духовість четвертого клітки, то він зрозумів, що це не виконує. То саме це є. Пандемія росте дуже швидко. Ви маєте ці, ці результати. Ну, хтось привів дуже добре. Власне, це ті статті, які пише Фрідман, що чим можна порівняти. Пандемію можна порівняти із грабіжним е... кредитом. Колом вам кредит під 25 Якщо за один день, перший день, ви маєте заплатити 1 долар 25 центів, то е, за 40 днів це ростає до 7500 доларів, а за тиждень до 1 мільйона. Оце, власне, цей ефект пандемії. Вона росте по експоненціальній формі. На відміну від воїн, які є масштабні, такі всі інші, але мається експотенціального ефекту. Ну, мабуть, знаєте, хоча я знаю, чого не знаю, мають сказати, ви знаєте, так, що може ви читати саме ще я читаю що в пандемії неважливий це показник РО, Р0. Це кількість людей, які може заразити кожен хворий. Власне, це РНО визначає цей потенціал, експотенційну форму, це показник, який це зростає. На щастя, на щастя, на щастя, е, показник пандемії не такий ковід, він такий високий, між двома і трьома. Найбільше це кокруш, який має 10. Одна людина, яка захворіє кокрушу, може злати 10 людей. А навіть при двох-трьох це все-таки досить високий відсоток. Е, тобто, е, е, пандемія розвивається такою формулою. Те, що відрізняє сучасну пандемію від попередніх пандемій це, знаєте, знову ж таки, як історик може сказати що в останні 200 років людство також цей фонд розвивається. В останні 200 років ми вступили в період, коли все, що навколо нас є, також збувається з тією самою експотенціальній формою. Прибуток, бюджети, кількість наукових відкриттів, шеста зміна смартфонів мають ту саму експотенціальну форму. Тобто, що ми зараз маємо, і цей ефект останні 200 років. Раніше цього не було, бачите. Раніше крива ростка людської цивілізації була досить досить, досить скажімо так, стабільна. Оце останні 200, а що більше, не ну може, так, 120 років, це ми йшли в цей експотенціальний. Тобто ця пандемія, яка сама по собі має цей ха характер експотенціальний, сталася в той час, коли людство з тієї самої форми розвивається. Насправді те, що ми зараз маємо, ми зараз змагання. Хто швидше? Чи пандемія буде розвиватися швидше? Чи спосіб боротьби з нею буде втримати той самий темп? Очевидно, відповідь зрозуміла. Ми не маємо шансу догнати пандемію, але мусимо тримати цей самий темп боротьби з нею. Тому це говориться, вакцинація не є закінчити пандемію, а спустити цей показник N, що називається, зробити простий цей плеский, плеский, плеский випадок. Але факт залишається фактом, я хочу на це звернути увагу, що тепер пандемія має особливі можливості, на відміну від пандемії попередніх років, тому що пандемія користується глобалізацією. Згама собі пандемія є глобальний процес, некше пандемією, була просто епідемія. Але зараз пандемія дістає просто особливі можливості через те, що ми живемо світу, живемо в період особливого піку глобалізації. Один простий показник, виявляється, до початку пандемії в світі щодня нараховувалося 12 мільйонів пасажирів, які їздили літали літаками. З них кожен третій — це китаєць. Пропорційно. От якщо прийти до уваги, що пандемія почалася в Китаї, і серти і третини були, власне, тіни цієї пандемії, ви бачите розуміння, як швидко пандемія може розвиватися зараз. Про щастя комунікації. Це є карта, яка показує рівень смертності від пандемії на 10 тисяч людей. І Є дві да, показники, які зараз дуже передбачать. Напевно, це густота населення, ми розуміємо, так? в спеціальному рості, чим більше стан населення, тим більший показник смертності. Але також зніть увагу, де більше комунікацій. Де більше розвитку комунікації, там більша можливість. Де перенаселення велике, тим де більша де більше можливість для пандемії. Зніть увагу, які низькі показники і в Африці чи в Австралії. Зокрема тому, що там поки що, поки що, немає такої комунікації, як в старій Європі, ой, вибачте, в старій Європі чи, чи в Америці. От. Тобто, е, що ми маємо і в історії цієї пандемії? Ну, ми знаємо, пандемія появилася, це була зафіксована е, в Китаї, принц Воган» 1 грудня 2019 року. Це був перший випадок, звиявлений. І те, що почалося в Китаї, кажуть, не є випадковим, бо це теж показує певні особливості сучасної глобалізації. Сучасна глобалізація все більше переміщається в Азію, центр. І одним з поколіником цієї глобалізації є швидкий ріст населення міста. Міста зараз зуваються в, в Азії, просто знаєте, ну, майже спеціальній формулі. Зміть увагу, що в Китаї до 30-го року е, кількість міського населення збільшена 400 мільйонів. Це не ближче 10 років. Це і населення всіх Сполучених Штатів Америки. Це скільки людей прийде з село в місто. А скажімо, в Індії трошки менше, трошки, це, звичайно, іронічно кажучи, 215, але це і населення сучасної Іспанії. Що це означає? Виникають оці місця перенаселення, так звані Бедонвілі, як ми називали це, знаєте, це, до речі, Маніла. Так виглядає, що це Філіпін, зараз. Які перенаселені? А це означає, що зникає межа. Між містом і не містом. У цьому випадку конкретно між містом і лісом, тому що Азія значно мірю цієї джунки, ліс, знається, це дефорестація. вирублюються ліси. А ліси є, власне, зоною, де живуть звірі, які є або де, в яких або зароджується цей вірус, або які переносить цей вірус. В тому числі, очевидно, летючі міші, про які ми говоримо. Тобто людина наближається до цих меж, де виникнення вірусу є найбільш сприятливим. І де контактна зона, просто скажімо, на цьому, є найбільш інтенсивна. Е, частина цього е, урбанізації, яка відбувається в першу чергу в Азії, але також зараз в Африці, або знаєте, що однією з наступних країн майбутнього, майбутньому, де, можливий такий швидкий рист, як зараз Китай, це буде Нігерія. Тому саме там розвивається зараз найбільше. Ми маємо деморфічний вибух. Китай, швидше всього, в якийсь момент насичиться, і, очевидно, це китайське чудом вичерпається. Можливо, вона стабільний роздак, можливо, ні. Але, принаймні, те, що ми зараз бачимо в Китаї, є тимчасове. Але те, що бачимо в Азії, і те, що бачимо в Китаї, в зв'язку з тим великим урбанізацією, перенаселення міст, бо інакше не сказати, це, міст, це перенаселення міст, це звана боротьба за протеїн. протеїн м'ясо джало-м'ясо. Постійна потреба мати величезні фабрики, які виготовляють м'ясо. Ну, в кращому випадку, це, скажімо, це ферми, курячі ферми, це свинячі ферми. Які ще можна контролювати? Хоча і там є велика загроза появи свинячого грипу чи пташину грипу, ми маємо зараз. Але, що є небезпечно в випадку азіатських, африканських рівн, що в них називається звані е, wet markets, я не знаю, який український переклас, там може мені допомогти. Це е, ринки, базари, часто нелегальні, де продають, продають будь-яку впольовану дичину. Причому дичину часом, дуже-дуже екзотично. Тих самих летючих мишей, як ви зараз бачите. Бо це джерло протеїну. Для найбідніших це, часом, єдиний доступний джерело протеїну. А це означає, що ми вступаємо в пані механізми, які пов'язані з начальством орбінізації та коли пандемія не те шостим можлива, а пандемія є дуже великі можливості для свого розвитку. Тобто, вертаюся цієї тези, ми вступаємо в такий час, коли ми змагаємося, хто швидше. Чи пандемія буде мати кращу можливість свійського розвитку, чи навпаки, скажімо, нашу шорстку технології, цивілізація зводиться ці терміни втримати. Поки що, поки що. Скажем, боротьба йде з приймінемо успіхом, і це і добра новина. От, е, я чисто людського інтересу на як історик слідкую за, за, за найбільшим повідомленням, що стосується пандемії. Це все, деяких подкастів. Можемо порадити, зокрема, в New йорк Таймс» моє дуже добре подкаст про пандемію. Я регулярно слухаю, і можемо сказати таке, що ми дуже, скажемо, як добрий приклад. Вже в березні минулого року вони передбачали, що вакцина з'явиться в грудні. Тобто вони, знаючи потужності, механізми такі, всі інші, вони точно вгадали. Розумієте, це не було можливо 20 50 40 років тому. Не кажучи, вже просте, просте миття рук милом. Тобто коли з'являється педемія, в маємо часу має можливості з нею боротися. І технології, засоби, технології це дозволяють. І, принаймні, ми маємо що? Ми маємо можливість зараз спинити пандемію, не повністю спинити, а знищити цю знаєте, лінію, що потрапити І тут, тут, тут йде боротьба з перемінним успіхом, і, зокрема, ну, вже, так знаєте як, як непрямий наслідок, але як боковий наслідок. Чому вакцинація дуже важлива є в тому попадку? Тому що це не є перемогти пандемію, а спинити її, ці терміни. Оце те, що знаєте, дає перевагу пандемії ці проєкт глоб глобалізації. Що інше є дуже важливе, що сучасний розвиток технологій і науки дозволив передбачити цю пандемію. Причому досить точно. Мавіть, ви знаєте, класичний випадок – це виступ Біла Гейтс у 2018 році, де він дуже точно описав загрозу пандемії, яка чекає людську цивілізацію на ближчі роки. Ще більше, він вклав гроші в Достинський інститут, який цим займався, інститут імені Джона Гопкінса в Нью-Йорку, і вони розробили сценарій, дуже точний сценарій. Тільки одна помилка в цьому сценарій була те, що вони вважали, що пандемія почнеться в Бразилії. Це той самий механізм, а не в Китаї, І це буде також пов'язано із летючими, летючими мишами. Ну, скажу так, ви, мабуть, знаєте це, бо це знак, факт, що біологи, екологи давно вже знають, що летючі миші є розсадником мутацій вірусів. Вірусів. Якщо не пам'ятаюся, в 2012 році одна з таких спі... Health Alliance виявила в, в летючих мечей в печерах Південного Китаю, що організм кожен четвертий з них містить небезпечний коронавірус. Тобто що це станеться було майже очевидно. Тільки що ніхто не хотів братися до уваги, бо це вважалося як фантастичний сценарій. Але ми бачимо, що сучасні технології, людей, які мають критично мислити, насправді це не було. Це не було. Е сюрпризом. Тобто, хочу сказати такий висновок, що технологічно ми можемо перемогти пандемію. Сучасна наука і технології дозволяє пандемію справитися. І, звешто, справляємося, тому що ми не маємо тої смертності, яку могло б мати, бо смертність була б дуже висока. На щастя, цього немає. Тобто, якщо ми входимо з цієї тези, головною проблемою з пандемією не є наука і технологія, а головною, є людський фактор. Як ми себе ведемо? як ведуть себе люди, як ведуть себе, як ведуть себе уряди. От насправді в ростку щасної пандемії найстрашнішим не фактором є поведінка людей, і поведінка урядів. Ну, найбільш класичним прикладом є поведінка Китаю. Ну, мать, ви знаєте цю річну історію, красиву історію, сумну історію лівін Яна який перший забив в тривогу, тому що він помітив, принцю Оан, власне, ці перші зараження. І він почав про них говорити відверто, і його пробули, пробули, мовно кажучи, перешкодити йому говорити про це говорити, і його додумістили на відповідальність, віддавали таке всі інші людини далі говорили, з тим, що він сам захворів і помер від цієї хвороби, став сам жертвою цієї хвороби. І його смерть зробила з нього героя, в Китаї був, скажімо, вибух обурення урядом, його поведінкою, тому що, самі розумієте, якщо б вчасно уряд почав приймати міри, то, напевно, ця епідемія не мала характер пандемії. Тому що уряд почав визнавати тільки, за, не пам'ятає якийсь, але не на перший навіть тиждень, давши шанси пандемії розвернутися. Це нормальна поведінка, нормальна в руках кожного таритарного уряду. Овтайн Лут пробує, пробує е, вдати, що він все тримає статися під контролем. Що панна може статися? Навіть, і це зробило, власне, з одного боку, з цього нещасного лікаря-героя, але з другого боку, подарувало нам пандемію. Але це не перший випадок. Насправді, перший випадок був у 2003 році, теж в тому самому Китаї. Інший лікар, лікар зараз почитає прізвище Джон Гіанонг, що ви його бачите, у 2003 році. Коли почалася епідемія Сарсу, яку китайський уряд ховав старанну, він зв'язався з ризиком для своєї власного з кореспондентом Таймсу, щоб продати справжні масштаби пандемії. Його арештували, пішла під домашній арешт. До речі, коли почалася пандемія, його знову арештували під домашній арешт. Він у нас майже 90 років, він сидить в домашньому арешті. Тому що, умовно кажучи, бояться за його поведінку. 90 -90 років, а як я прочитав десь, що в китайських підручниках, його приклад як приклад поганої поведінки, як людина, яка суперечить національний інтересам. Тобто бачимо, що авторитарні режими, такі як Китай, це все ж Росія, яка теж це саме робить, насправді є великою загрозою для стану боротьби із. Пандемію, тут випадок Росії теж, не класичний спутник. Так, те, що робиться з ланцем спутнику. Ну, випадку тут, знаєте, конкретно, це випадку України. Яких людей, які вважають, які, які, які бояться прийняти е, західну вакцину, поважають, що вона є або недіюва, і що краще є вакцина для російський спутник. Мабуть, знаєте, сьогодні з'явилося в «Українській правді» повідомлення, що якийсь мешканець Харкова подав на суду, вимагаючи, щоб його щепили спутником і такі всі інші речі але зробоко це вдаді ми того, що насправді західні вакцини астрозанок чи всі інші насправді є є небезпечні ну а очевидно у нас такий бомб'я далі поширення епідемії тобто як ми бачимо як ми бачимо авторитарні режими насправді загрозою не тільки для їх громадян але для стану здоров'я всього людства інше що показала нам пандемія що певні речі не будуть мінятися, що певні речі будуть стабільні і будуть з нами надовго. Ну, не знаю настільки переважно і молодші від мене, не знаю настільки молодші, різні люди є, але, скажімо так, я пам'ятаю, що останні 30 років я живу в постійних цих розмовах про те, що національна держава відмерла, не має відмирати. Сучасно в сучасному сілі глобалізації от, кордони є шкідливі і таке всі інше, що насправді глобальні проблеми мають глобальні розв'язки. І звідси, власне, постійна тема про смерть Національних держав і нація таких. Насправді ні. Пандемія ще раз показала, що національна держава є дуже важливий. Це найбільш ефективна платформа боротьби із пандемією. Проблема є глобальна, але кожен уряд рішає її сам. Практично, ви знаєте, це не можна дістати вакцинацію поза межами своєї власної держави. Коли йшлося про. Той період гонки за вакциною, мабуть, знаєте, цей скандальний сюжет, коли Трамп пробував перекупити найбільші компанії, от, щоб купити кількість вакцин для Америки. То тобто, по-мізький термін, вакци... вакцинальний... вакцинальний націоналізм, коли кожна країна бореться за те, щоб дістати найбільше кількість вакцин, вакцин, так? Приклад Нетаньяху в Ізраїлі, мабуть, ви чули про це приклад. Він старався з всіх сил дістати максимально швидко вакцину для Ізраїлю, бо це впливало на його можливості, на його, на його перспективи виборчої вибор, вибор, компанії. Але факт залишається фактом. Коли доходить до проблеми, головної платформи ліжнацьких проблеми не є глобальні інституції, не є Фейсбук, чи Міжнародний фонд чи хтось інший, а конкретно ті самі старі національні держави. І це не вперше, бо одна з найбільших катастроф попереднього часу чи загрози була Фінансово кризи у 208 року, прокузав не пам'ятають, Вона надто мягко обійшлося. Але коли зараз слухаєш спогади і свідчення тих людей, які відповідальні за економічний сектор, за банковий сектор, ти починаєш шуляти масштаби цієї катастрофи. Є свідчення одного із британських банків, який казав, що ще лишилося на півдня. І його порада була тікати на безлюдність рост, як швидше, тому що почнеться зараз катастрофа. банкомати такі всі інші. Хто, хто рятував стацію в Франції чи в Німечі, чи в, в Англії? Знову ж таки, не міжнародні фірми? Британський уряд, французький уряд, з того, які вбивали позов. Тобто те, що зараз говориться, про те, ми знову бачимо. Національні держави є, залишаються тою платформою, яка дозволяє нам боротися з найбільшими загрозами. Це не означає, звичайно, що національні держави тільки у єдиній платформі, тому що є криза глобальна. Це означає, що глобалізація не включає національні держави. Це не є, знаєте, гра з нульовою сумою. Чим більше глобалізація, менше національні держави. Наприклад, чим більше національні держави, тим менше глобалізація. Ні. У серед ролі одних і, і других. Тому один з висновків, які, про які говорять експерти, котрі аналізують наслідки пандемії, вони кажуть, що все більше, і більше, очевидно, перспективність лозуму глокалити. Тобто ти можеш думати про глобальні проблеми, але розвивати їх локально, Бо всі розв'язки є локальними. І це, це як ви знаєте, така дуже важлива важливий висновок. Інший висновок те, що так само говориться про смерть національної держави, говориться про смерть соціальної держави. Або, знаєте, соціальна держава це один з найбільших еїдів 20 століття. Сценна держава не існувала в 19-му, а тим більше 18-му столітті. Що таке сценна держава, напевно, знаєте, так? Ну, ще я так питаю, це така гра дешева на публіку. Сценна держава – це та, яка даємо забезпечення в найбільш скотні моменти. А потім моменти, скажімо, коли, ну, коли вони може повноцінно працювати. Мену кажучи, дружина, жінка, яка є вагітна перед народження, не дістили допомогу, так? Чи десь певні якійсь місців, які оплачені, так всі інші, так? Чи плата для бідних. Населення, знаєте, забезпечені, випадку безробіття, так всі інші. Тобто це все, що є соціальні держави, е, від, оплачена відпустка, якої раніше не було. Так. Чи, ну, от це все, соціальна соціальні Держава, держава, яка берне себе соціальні функції. Е, вважалося, що соціальна держава вмирає, тому що особням соціальна держава був Радянський Союз. власне, мав це найбільші виплати, і всі інші. Вчого на це до того, що вважається, що соціальний держава так? Як писав Гаєк, що всі соціальні програми йдуть до рабства, до татальних режимах, тому що надто держава надто багато втрачає, мусить заснувати ресурси, таке всі інші пройдуть до концентрації влади. І це проводить до яких що соціальна держава, це насправді держава шлях до рабства. Ми її знаємо, в кінці 20 х років, коли падав Радянський Союз, ми стали свідками народною цієї неоліберальної теорії, що насправді до ринку альтернативи немає, йому держава по не віддати ці функції, які не властиві. Як казала, мрить альтернативи немає. Ну, і маємо результати, що ця держава дійсно відмирає, але бачите, що ні. Через пандемії соціальні функції держави відновлюються. Тому що держава повинна забезпечити вакцину, і не більше населення. Забезпечить не всіх, не тільки тих, хто може собі дозволити, а тому тих, які на мене забезпечені населення, тому що вірус не, не, не зазирає в гаманці. Ну, байдуже, кого, кого поражити своє, своє. Ну, і останнє, який пов'язаний з тим, це бідність як загроза. Бо ми бачимо знову чітку, чітку закономірність, що чим бідніша країна, тим більше, тим більше є ризик і захворювань, і рівень, і рівень смертності. А в кожній країні найбільш поражені ті які найменш захищені е, вирост населення, це проважно національні меншини, мігранти і такі інші е, групи. Тобто, знаєте, як це не дивно, але знову йду до цього, що пандемія все більше і більше випуклює роль гуманітарного фактору. Не те науково-технологічних, а, власне, гуманних, це гуманно-чементальних вимірів. Мовно знаєте, знову ж таки, що вчить пандемія, чи до чого сприяє нас пандемія, це до бути добрим самаритянином. Наша біблійна правда, біблійна істина. Тому що ніхто не може спастися сам, якщо вам не допоможе е, біднішому. Тобто ситуація видає так, до чого я веду, що все більше і більше пандемії має власне цього характер роль цих гуманітарних, гуманітарних речей. Е, Десь завершуючи, пандемія ковіду має багато нових речей, про які би пробував говорити, які повинні власне, з глобалізацією, зокрема з мінімографію глобалізації, взагалі з появою Азії, Афри, яких нових, скажімо, великих економічних потуг, але разом з тим пандемія показує, що певні речі не міняються, я казав, це в припадку соціальні держави, національні держави, Треба боротьби з бідності, це далі залишається е, питанням таким саме важливим, яке було і раніше. Але інше питання, про яке ми якось, знаєте, забуваємо говорити, бо ми якось соромимося цього, але чого назад це найбільше є в дискусіях, є те, що жоден технічний поступ, е, всі, а, мій, так е, досягнення кожного технічного поступу тільки видно на тлі е, загальної забонності населення. Маю що на увазі на Відмовлення від вакцинації. Хвиля, яка намагається дуже високо, знаєте, це просто вражає. Причому вона поражає не тільки, знаєте, там місталі країни, чи якісь лінії країни, але країни, які є більш, більш розвинуті. Тобто навіть найбільш розвинуті в найбільш розвинутих країнах, найбільш толгісних, в найбільш освічених країнах є величезні групи людей, які відмовляються від вакцинації, тому що з різних причин, тому що не вірять в можливості вакцинації чи ефективність вакцинації, чи військ торії що теж є дуже популярним. І знову ж таки, знаєте, бачимо карту рівень довіри до вакцинації. От, це карта перед коронавірусом, взагалі довір до вакцинації, а це графік вже недавній, як я, стільки людей вважають вакцинацією безпечною. І бачимо знову на цій карті, що колишній радянський простір виділяється. Найбільше кількість людей, які відмовляються до вакцинації, це наш... Рідний, так скажу іронічно, колишній радянський простір. Проблема дуже проста, бо це не тільки забобовне. Це брак довіри. Брак сенсійної довіри, а брак вакцини також є, в мене кажучи, структури. Тобто, вертаючись до чого, хочу сказати, те, що, якби такі мій простий висновок, це те, що науково-технічно неможливо подлати вірус. І пан це зробиться. А насправді гунові є речі, які є не науково, не технігічного характеру а речі, які з станом нашого суспільства і станом самої нашої людської свідомості. І це ставить на стій контекст по-новому. І тут я вертаюся до оцього глобального контексту, тому що я не сказав одного важливого акту. Ми маємо глобалізацію останні, скажімо так, 120 років якщо мірити від кінця 19 століття, першої перші глобалізації. І вона триває майже безконечно, і пандемія, і з тієї війни також, як характер є також цієї знаками ці, цих, цих глобалізацій. Але те, що ми маємо останні 20-25 років, насправді говорить про те, що ми маємо безпрецедентну хвилу глобалізації. Ну, я вже, знаєте, поговорив про ці факти транспорту, Появи комп'ютерів, ви це, очевидно, знаєте, смартфонів, соціальних мереж. Те, що ми раніше ніколи дебали, те, що робиться цю хвилю глобалізації, дуже іншою. Але є дві інші речі, про які ми якось не говоримо або забуваємо. Перше, за людською історією, ми переживаємо подвоєння населення світового, подвоєння населення всього світу всього за 25 років що не було. Раніше на подвоєння треба було ну, щонайменше 50-100 років, 400 років. Тепер між нульовим роком і 25-м роком ми, власне, переживаємо подвоєння населення світу. Пробом, подвоєння це йде переважно за рахунок південної частини світу. Азія, Африка, Південна Америка. А це означає, що просточасний стан стану розвитку технологій. Расунок населення ресурси стають скінченними. Все більше і більше прогнозів говорить про 30-й 50 30 або 50-й рік, як рік можливого вичерпання ресурсів. Першу чергу, вона йдеться не про такі ресурси, скажімо, як там, нафта, газ чи копални. Це причепає такого пістового ресурсу як вода, який просто не потрібний, потрібний критично потрібен для людського, людського існування. Тобто, те, що зараз говориться, що, можливо, ми живемо власне, в цьому зараз піку. Ми досягли піку цієї цивілізації. І, можливо, ця хвиля спеціально зараз ломиться. Нашукає шукає як спеціальні, ви знаєте, в зворотньому напрямку. От так буде людини постані в дистанційному світу. І ці наступні 20-30 років можуть бути вирішальними для нашого дальшого існування. І саме в той час стався оця криза е, пандемії. От якщо можна зробити якісь висновки? Висновки, скажімо, дуже прості, може банальні. Це ще не кінець. Очевидно, ми не умремо. Тобто, можемо, ну, особисто кожен нас має, знаєте, під Богом ходимо. Але ць, загроза не є такою великою, як ми боялися. Пандемія скінчиться. Рано чи пізно. Краще, звичайно, рано, ніж пізно. Але факт зору те, що побрані всі попередні хвилі пандемії були подолані, нема підстав думати, що ця хвиля не буде подолана. Закарова про сучасному стані біотех... біотехнологій що ми точно е, і не згалу витримали перевірку цієї пандемії, то хводить науково-технологічно. Що ми точно знаємо тепер, що це не остання пандемія. І що число таких пандемій не буде вичерпуватися, і, можливо, життя з маскою стане нормою. І з вакцинацією. Принаймні, найближчі найближчі часи. Але тобто це не єдина загроза, але це Ще одна загроза і дуже важлива. Мабуть знаєте про цей дум з так званий. Тобто годинник останнього дня, чи годинник апокаліпсису. Це був годинник, якого запустили, якщо не помиляюся, я сподівався в якомусь році, в 69-му році, в 47-му році, перепрося, в 47-му році запустили, це запустила групу науковців, які пробували виміряти рівень небезпеки існування людської цивілізації. 12-го година означає кінець світу. Вже у 47-му році в них був показник пів-денадцятої. Десять тридця це стояло. Ми бачимо, як кожного року росте цей показник. Отже, за останній 20-й рік додалося чи віднялося, 20 секунд. Ми тепер на хвилину 40 секунд перед кінцем світу. Чому у нас умовна? Ви розумієте, про що йдеться. Але ви розумієте, що чому цей рік важливий є. Ми кажемо про цей рік – короткий термін. За цей рік додалося цих 20 секунд, які нас... Просвідчили до можливого кінця світу. Тобто висновок досить простий, банальний, сумний, але з цього суму можна бувати певну позитивну філософію. Е, висновок, в основі, дуже біблійний, те, що має початок мусмати кінець. Кінець світу буде так чи інакше. От, навряд чи можна знає, логічно пропустити ці, ці інші питання, таке які це буде кінця світу, коли він станеться, і що ми з ним зробити цього кінця світу? От, тому що е, того, що показує нам історія, що цей величезний поступ, який ми маємо, неможливо без катастроф. Катастрофа є зворотні стороною поступу. Це не я, знаєте, що ще існує віддільну, а це якби частина одної самої історії. Це якби дві частини одної момент, монети, історики філософи, хілософі говорять, вважають диявол в історії. О, це образ, який, е перше жив Леша Кулаковський, але й інші історики Хлопські це повторюють, власне, це виведе з досвіду в історії Східної Європи, що власне, весь прогрес обов'язково має ту зворотню сторону, і ця зворотня сторона є дуже кривава, небезпечна і таке всі інше. І, власне, те, що робиться останні 20 років, кілька теж показує, і пандемія теж це показує, що насправді це нічого не зникає. Ці всі загрози з нами. Що є позитивно в цьому всьому? Що насправді ми повинні будувати цю філософію з не від того, що все буде добре а те, що може стати погано. Якщо ми будуємо свою повдінку, з те, що має погано, ми, ми забезпечені. По-російській, як це, про бідоприджон? Ворожон, так? Оце і цей принцип. Це дуже важливо, це зміна способу думання, тому що, знаєте, у на нас ваш час, є віра, яка нас спілкувалася останні 200 років, що весь технологія, постаток і всі інші є позитивним, в нас це винесе. Нікуди не винесе. Тому що не залишає людський факт. Людська порода жаль, дуже мало міняється, а може взагалі не міняється. І тому цей людський фактор що це буде присутній, і він, саме він створює загрози. Також на науки технології саме людський фактор створює ці, ці загрози. І як жити в цьому світі? Ну і, знаєте, моя скінчу може на тому. Цей текст, який став дуже важливий, дуже популярним, але, власне, під час пандемії. Це так з мого любовного письменника Луїса Клайва, Клайва Луїса, так само Кам'ю. Знаєте, що знаєте, коли вважають, хоча кам'яв сам був не віруючий людину, але камію що дуже близькою до, до львівної філософії, що називається Сан Камю, святий кам'ю. А тут вибудок Клай, сен Клай луіса То вибачте Клайва Луїса, який був християнським письменником, християнським богословом. Власне, він колись у 48 році написав текст, як жити під загрозою атомної бомби. Це тек дуже добрий. От, ну, я можу зачитати, хоча моя декція не дуже добре, але це так дуже популярний десецтував його в нове врімі також. І він пише, що, в принципі, та ніяк, так само жили раніше. Тому що загроза була завжди в людській історії. Люди вмирали завжди раніше. От і перед тим, знаєте, він пише так, що так само, якби жили, коли чума б діло Лондон, або коли б жили перед період Вікінгів. Бо повірте мені, що всі, всі, кого ви любите, вже передбачені на смерть то як з'явилася атомна бомба і багато з нас помре на найкращих умов та обставних. У нас тільки єдина велика перевага що ми маємо знеболюючі ліки. але і тут розумієте дуже важливо є він з цього не будує філософію песимізму навпаки. Ну, це що мені подобається приклад спосіб думання він каже що що, от, що треба зробити зібрати себе докупи якщо ми всі помремо від атомної бомби то нехай бомба знайдена за звичайними людськими заняттями, молитвою, роботою, читанням, слуханням музики, купанням дітей, грою в теніс, розмова з друзями, гра в дартс, а не в як перелякані вівці, чи думати про бомбу. Вона, тобто бомба, може злюнувати наше тіло, мікроби теж можуть це зробити, а вона не повинна домінувати в нашому. Я думаю, що це може найкраща квітенсенсія того, що хотів сказати. Я взагалі все я хотів сказати, який раді цей а це все, я казав, це був спосіб довести, що Клай Луіс мав рацію. Дякую за увагу. Що тепер?